Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Honor Trade Részvény a Nyílt Akadémia és a Tanadok 2000 Kft. közös rendezvényén. Bartatusek Nébolya vagyok, PPH igazgató. Bartatusek János vagyok, PPH igazgató. A mai képzés két részből fog állni, egy tudatosságfejlesztésből és egy ember és életjobbító kócs képzésből, és szünetekkel együtt körülbelül három és egy negyed órát fog igénybe venni. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom én kereskedelmét végeztem. No már viszont a PPH tanulócsoport szervezése a fő tevékenységünk, tehát mi már csak ebben foglalkozunk. Gyulán élünk, házasságban van egy 14 éves kislányunk. Én annak idején, ezzel most már hány éve? Hét. Hét éve. Valamivel kicsit kevesebben mert nálunk a párom kezdte először a tanulást a Nyílt Akadémiánál. Én azért kezdtem el, mert hát az életemben nagyon sokféle probléma volt, és én mindig kerestem volna azt a tudást, vagy módszert, amivel egy boldog, egy szabad életet tudok élni. Mire szerintem mindannyian vágyunk, vagyis elképzeljük azt, hogy, hogy milyen életet szeretnénk élni, és ez nem biztos, hogy hogy sikerült, mint hogy nekem se. Voltak problémáim az életben, és mivel hogy a párom először megtalálta ezt az iskolát, és volt lehetőségem belehallgatni, és azt mondtam, hogy itt a helyem, és nagyon jól döntöttem, mert azóta. Valóban egy olyan életet ö, kaptunk, ami erre vágytam. Ebbe beleértem a házasságom, a, a mindent, mindent. Megtaláltam azt a közösséget, ahol ö, olyan emberekkel tudok együtt lenni, akinek ö, az a célja, hogy egy ö, olyan emberiséget ö, hozzunk létre, társadalmat, ami az aranykorról szól. Szinte mindent elmondtál. És <gül> tudom, mit tegyek hozzá. Mi ebben a kellemes. Egy olyan képzést hallgathatsz óráról, órára, hónapról, hónapra, évről, évre ide tartozónak érezheted magad. Ha valóban megtanultad azt, hogy egy ilyen rossz hangulatú, kifejezetten kellemetlen energiákat gerjesztő világban mégis jól érezheted magad. Ami szerintem rettentő fontos és egyre fontosabb lesz a jelenben meg a jövőben. Szinte semmi nem ilyen fontos. Másik az, hogy nem vagy egyedül, hanem egy csapatban tudsz lenni, vezetőkkel, szervezettel, mindenki segít, mindenkinek azt lehet mondani, megoldani a problémákat, és ennél nagyobb kincs a mai világban szerintem nem létezik. Egyáltalán nincs ilyen. hát ugye az sem mellékes, hogyha az ember kezd megtanulni a párjával bánni, meg az anyagiakkal, meg a világ különböző dolgai, amiről azt hittem, hogy nekem működik, aztán mégsem működött, hanem borultak össze a dolgok. És itt Felépítettük újra az egészet 7 év alatt, azt lehet mondani, és hogy Ez működik így rendesen így. és egyre jobb. És hogy kinek köszönhetjük ezt az egészet. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkocs és boldogságspecialista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami a bolygón egyedülállóvá teszi. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével négy területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót. Úgy, hogy azokból a kettő teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára ke alap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon.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 hát nagy örömömre szolgál hogy ismét együtt vagyunk na nézzük akkor hogy mivel is foglalkozunk mit csinálunk? ugye elhangzott képzéseket tartunk ez egy iskola de egy különleges iskola miért különleges? azért mert ez egy életre szóló iskola. Tehát nem egy pár hónapos, vagy egy pár napos, vagy egy pár hetes, vagy egy pár éves, hanem ez egy életre szóló. Ez azt jelenti, hogy olyan tudást nyújtunk, amit életed végéig tudsz fejleszteni, és olyan tudás, halmasz mennyiséget nyújtunk amit ameddig élsz itt tudsz tanulni oké? Okay? és miért szükséges tanulni? hát mert nem azért vagyunk hogy együnk ígyünk, akkor költsük a pénzt de azt ugye meg is kell keresni azt a pénzt ezért hogy hogy csak dolgozzunk dolgozzunk dolgozzunk és egyéb élvezeteket végezzünk az életünkben, nem ezért vagyunk hanem azért vagyunk hogy fejlődjön egy bizonyos részünk és mindenki értelem gondolhat arra mire akar de én egy dologra gondoltam méghozzá egy egységes dologra, meg nem is, nem is különbözőre ez pedig a bennünk lévő lélek egy olyan energialény amely a rendkívüli dolog a világegyetemben sokkal rendkívülibb dolog mint mondjuk a testünk hát ugye nagyon sokat hallhattál a testeddel kapcsolatos információkról itt az életed során, de valahogy a lélekről szóló információkat azt kihagyták, nem? pedig a lélek az egy idézőjelben sokkal nagyobb találmány, azért a találmány az idézőjelben természetesen, mint maga a test, tehát az anyagnál van egy sokkal de sokkal fontosabb dolog ami egyáltalán létrehozta az anyagot de tudod mi hozta létre az anyagot? a tudat a tudás oké? hozta létre az anyagot és a tudás az az anyag nélkül is létezett tehát ami azt jelenti hogy nem volt olyan hogy anyag de már olyan hogy tudás olyan már létezett érted? és az első anyagot a világegyetemben értelmes energia lény, energialények hozták létre méghozzá úgy hozták létre hogy koncentrálták az energiát, tehát az anyag az egy koncentrált energia és simán tudással képes erre a lélek hogy az energiát különböző féle anyagba koncentrálja, milyen anyagról beszélünk? A periódusos táblázatban lévő elemekre gondolok, illetve olyan elemekre, amik a Földön nem is léteznek. Mert ugye sok olyan elem van a világegyetemben, ami a Földön egyáltalán nem is létezik, és nincs is a földi embereknek róla tudomásuk. Tehát nem csak a periódusos táblázatban lévő elemek, mint anyag létezik és nagyon érdekes mert ugye azt lehet mondani hogy időtlen időt kóta tehát számokban nem kifejezhető időkóta létezik olyan hogy lélek és nagyon-nagyon sok milliárd mondhatjuk azt hogy megint csak számokban nem kifejezhető évszámmal létezik anyag de ez a kettő ez nem azonos időtartamú, ugyanis a lélek vagy akár mondhatjuk azt hogy az energia, először is az energia mint mint valami az sokkal de sokkal hosszabb ideje létezik a világegyetemben mint maga az anyag és ugye egyetlen egy teremtőből származik minden értelmes energialény amit léleknek nevezünk a világegyetemben és egyetlen egy értelmes energiából származik akármilyen hihetetlen maga az anyag is és az azt jelenti hogy nem kellett ahhoz a, a teremtő hogy anyagot létrehozzanak a az értelmes lények, az elég volt az, hogy maguk az értelmes lények megoldják ezt a kérdést hogy anyag jöjjön létre és nem tudom tudjátok-e hogy az anyagot milyen célból hozták létre nagyon egyszerű csak azért hogy szórakoztassák saját magukat nem vicc, komoly, tehát az anyagot azért hozták létre hogy saját magukat szórakoztassák és erre az ember ugye mit gondol? hogy az anyag az mindennél fontosabb na most mondok példát, jó? egy olyan lélek egy olyan energialény, lény, most emberről beszélek aki nagyon jó állapotban van az nem tud beteg lenni hiába van egy olyan környezet ami most van a világban akkor sem tud beteg lenni ugyanis olyan mértékben uralja a lélek az anyagot ha maga a lélek az jó állapotban van, olyan, és ezáltal ugye ezt az energiát, ezt a magas frekvenciájú energiát ugye használja is, olyan mértékben tudja uralni az anyagot és elsősorban ugye a saját testét, hogy az illető nem betegszik meg. Nincs betegség a másik ember aki sokkal rosszabb állapotban van ugyanabban a környezetben pedig megbetegszik ugyanattól a hatásoktól tehát maga az a lélek az egy kulcsfontosságú szerepet játszik az anyag szempontjából mert ugyanis mivel a lélek, a lelkek teremtették az anyagot, és mai napig is a lelkek teremtenek anyagot, csak a földi ember még nincs azon a tudás szinten, hogy képes legyen anyagot teremteni. Tehát miből nem az anyag átalakításáról beszélek, hanem az energiából létrehozott anyagról beszélek. Tehát ahhoz ugye nagyobb tudás kell, hogy egy lélek képes legyen a tudása által, a gondolata által létrehozni az energiából anyagot. És ez azt jelenti, hogy ha egy lélek gondold végig képes arra, hogy az energiából anyagot hozzon létre, akkor mennyire uralja az energiát, és mennyire uralja ezáltal az anyagot és ha megnézed egy olyan ember aki beteg az uralja a saját anyagját a milyen anyagját? tehát a testét, nem tehát nem, miért? hát mert nem tanulta hogy ezt hogy kell, nem tanulta azt hogy Mit kell csinálni ahhoz, hogy ez így működjön? De ha nem tanulta, akkor is, ha például megnézed, mondjuk, hogyha egy kiegyensúlyozott anyukából kibújik a gyerek, és utána kiegyensúlyozott marad az anyuka, akkor az a baba az nem lesz beteg. Tehát a lélek, még azon a szinten is képes az anyagot uralni, érted? itt ugye egy kérdés van hogy te mint ember vajon a jelenetben mennyire uralod az anyagot? ez a kérdés tehát egyáltalán akarod-e uralni az anyagot? ugye onnan indul az egész és mit vagy hajlandó azért tanulni? mennyit vagy hajlandó azért tanulni hogy mondjuk uraljad az anyagot és nem csak azon a szinten például hogy mindig egészséges tudsz maradni hanem akár azon a szinten hogy azok történjenek meg amit szeretnél, érted? tehát azok a dolgok történjenek meg amit szeretnél hogy megtörténjenek, na most ha egy ember azt gondolja hogy hogy ezek a dolgok ezek mesék akkor én meg azt mondom hogy ezekről a dolgokról én meggyőződtem Okay? tehát az hogy egy lélek mennyire képes uralni az anyagot és mennyire képes átalakítani az anyagot tehát van egy nagyon egyszerű kis információ hogy minden betegség lelki eredetű ami azt jelenti hogy a lélek hozza létre a betegséget, ha a lélek képes létrehozni a betegséget akkor a létre, tehát a lélek az képes létrehozni az egészséget is világos ez? de most kérdés az hogy vajon a tudásod az megfelelő-e ahhoz hogy a lelked az létre tudja hozni az egészséget, érted? Na most a világegyetemben amikor lelkeket tanítanak, csak azért mondom ezt, mert nem csak a Földön van ez így amikor lelkeket tanítanak akkor ritkán csinálják ezt egyénileg az esetek túlnyomó többségében ezt csoportosan miért? mert az ott lévők, ott lévő lelkeknek az energiája az megsokszorozza sokszorozza a teremtésnek az energiáját. Ezáltal közösségben az emberek sokkal, de sokkal intenzívebben és gyorsabban tudnak tanulni mint egyénileg tehát nem véletlenül léteznek iskolák évezredek óta ami azt jelenti hogy nem egyedül tanulnak benne az emberek hanem közösségben tanulnak benne és évezredek óta ez így van de ez nem csak földön van így hanem mindenütt a világon tehát amikor a lelkek együtt vannak akkor az energiájuk az képes arra hogy összeadódjon de ez rossz értelemben is igaz ha sok rossz állapotú ember van együtt akkor az a negatív energia adódik össze ha sok jó állapotú ember van ott Együtt, akkor a sok jó állapotú embernek az energiája adódik össze és nem véletlen az hogy közösségben tanulunk és nem véletlen az hogy javaslom mindig hogy élőben nézd az előadásokat mert ha élőben nézed akkor ennek a közösség energia összeadódó hatás ez Létrejön, még inkább, annak ellenére hogy otthon egyedül nézed, mert tudod azt hogy nem csak te nézed az előadást abban az időszakban hanem sok-sok más ember a világban és persze az még intenzívebb hogyha együtt egy légtérben tudnak lenni emberek ezért szoktuk ugye azt javasolni hogyha távol vagy olyan helyektől, ahol lehet egy légtérben lenni másokkal, akik ugyanazt tanulják, mint te itt a Nyílt Akadémiánál, ezért javasoljuk, hogy hozzá létre azon a környéken egy csapatot, ami annyit jelent, hogy legyenek ott saját tanulói és ha ott lesznek saját tanulóid akkor össze tudtok ülni szerdánként és vasárnap és együtt nézni az előadásokat szerte a világban bárhol élsz és hát nyilván a jövőben úgyis rátalálunk olyan technikákra hogy például hogyha más nyelven tud valaki tehát idegen nyelven akkor valamilyen formában szinkron tolmácsolást kapjanak élőbe oké? Okay? tehát ami azt jelenti hogy halkan megy az én hangom magyarul és hangosan meg az ő nyelvén szinkron valaki vagy valami, érted? Szóval lényeg az, hogy ennek azért van jelentősége, még egyszer, mert ha együtt tanulnak emberek, függetlenül attól, hogy a világon hol élnek, az energiájuk az emelkedik azáltal. És ugye az energia emelkedésével az emberek sokkal többre képesek. Tehát egy olyan ember, aki jó energiákkal rendelkezik és sok energiával rendelkezik, az sokkal, de sokkal többre képes pozitív értelemben természetesen, mint az, akinek rosszak az energiái, vagy kevés az energiája. Tehát azért mondom, hogy pozitív értelemben, mert rombolni az nagyon könnyű, tudjuk jól tehát a romboláshoz nem kell sok energia de a fejlesztéshez, javításhoz, növekedéshez, stb. stb. ahhoz kell a plusz energia és miért kell ezt csinálni? tehát miért kell azt csinálni hogy hogy tanuljunk mert van benned egy olyan lélek amelynek csak egyetlen egy célja van ugyanis a léleknek nincs az a célja, hogy tele legyen a hasad. Nincs. Vagy hogy mondjuk olyan dolgokat fogyasztva, miért tudom én ilyen bódult állapotba kerül? Mert nincs ilyen célja. Nincs az a célja, hogy élvezkedj. Érted? Hogy minél többet élvez bizonyos dolgokat. Nincs. Ugyanis a léleknek nem számít a hideg, nem számít a meleg. És ez relatív értelemben is, értheted? Tehát a, milyen értelemben a relatív, ugye hideg, az a mínusz, mit tudom, én 200 akárhány fok? A léleknek az semmi. Nem számít. Vagy megnézed az abszolút meleget, ugye mondjuk a napot, nem számít az ilyen hőmérséklet tehát a lélek nem éhes, nem szomjas, nem kell neki levegő, nem kell neki légkör, érted? simán el van akár a vákumban, a légüres térben, a világegyetemben, érted? A közlekedési szempontból egyik pillanatban a világegyetem egyik részén a másik, és a másik részén tud lenni hát hogyha nyilván ezt megteheti tehát a lélek az egy olyan dolog hogy bármire képes ha van elég tudása akkor arra is képes hogy anyagot teremtsen, mitől mint fogja egy pár lélek összeáll és létrehoznak egy bolygót vagy egy csillagot vagy egy naprendszert, érted? jó, nem púgy földi értelemben az véve az sok-sok évezred, tíz évred, sőt mondjuk úgy kezdődik hogy évmilliók, de odafőn nincs idő, oké? Okay. szóval lényeg az hogy most gondold végig ha bármire képes a lélek akkor csak egyetlen egy célja lehet a léleknek, aki bármire képes annak csak egyetlen célja van a fejlődés, semmi más és mit jelent a fejlődés? azt jelenti hogy tudást gyarapítani tehát gyarapodjon a tudása, a világegyetemben mérhetetlen tudás van a mi földi tudásunk az elenyésző ahhoz képest ami a világegyetemben van tudás bár a Földön a múltban több tudás volt, mint most van jelenleg. Tehát itt éltek olyan emberiségek, amely sokkal több tudással rendelkeztek, mint amivel mi rendelkezünk. És nem csak emberiségek éltek több tudással, hanem népcsoportok éltek jóval több tudással, mint ma bármely nép, ami a bolygón él és nem is olyan régen is éltek olyan népek amelyeknek sokkal több tudásuk volt hova lettek? már nincsenek a Földön régen nem kihaltak, bár a történetben ugye ezt tanulhattad hogy kihaltak, nem kihaltak távoztak a Földről mert a Föld az egy átmenet a fejletlen tudás és a fejlett tudás között tehát a Földön szerzik meg a lélek, lelkek nyilván nem az összes lélek a világegyetemben de jelentős lélekszámban a Földön szerzik meg azt a tudást hogy a a gyakorlatilag hogy fejeztem ki az előbb magam milyen tudás Ja, fejletlen, igen, köszönöm szépen, és fejlett tudás. Tehát, hogy a fejletlen tudásból eljusson a fejlett tudásig. És ez olyan, mint egy iskola. Tehát a Földön olyan, mint egy iskolában lennél, de ahol nem arról tanítanak, amit nem fogsz használni, hanem arról tanítanak, ami az élet és az ember működéséhez kell. Ha mondjuk járnál egy olyan iskolába, ahol azt tanítják ahol az élet és az ember működéséhez kell, mondjuk ilyenek lennének az általános iskolák na akkor ahhoz lehetne hasonlítani a Földnek a működését tehát mi földi emberek azért vagyunk itt hogy fejlesszük a lelkünknek a tudását és ameddig nem fejlődik a lelkünknek a tudása arra a szintre, hogy képesek legyünk szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni addig erről a bolygóról nem léphetünk tovább hanem mit csinálunk? Hát mindig ide inkarnálódunk hát az azt jelenti hogy meghalunk bekerülünk egy létközi állapotba az egy virtuális valóság azért hasonlít mindenkinek aki a, a halál után esetleg visszatért és beszámol arról hogy mi volt a létközi állapotban az egy virtuális valóság és a virtuális valóságból ugye a virtuális valóság végén törlik a tudását és az illető újból megszületik, illetve leszületik tehát nem ennyire egyszerű a dolog, nehogy azt higgyük, de röviden elmondva ezt jelenti a múlt században egy újra születés átlagosan 13 évente történt meg az azt jelenti, hogy a múlt század második felében, most már ez gyorsabb tehát már nem kell a létközi állapotban 13 évet várni átlagosan hogy egy ember újra szülessen illetve egy emberi lélek inkább úgy mondanám de, de rossz kifejezés az hogy ember vagy emberi lélek mert minden lélek gyakorlatilag mondhatnánk hogy az energia szerkezetében azonos egy különbség van a lelkek közt erről már beszéltem nem ma, a múltkor is, meg már többször is mostanában, hogy attól függ hogy mekkora a térfogata magának a léleknek na most a térfogata attól függ hogy mennyi tudása van egy léleknek minél több tudása van annál nagyobb a térfogata és ha egy lelket akartok elképzelni akkor egy fényes gömbre gondoljatok, jó? de az emberi lélek az egy nagyon pici fényes gömb, az egy parányi mondjuk egy ilyen borsószem nagyságú gömbre gondolj Az a születünk és ugye egy kérdés van, vajon egy ember az évtizedek során ahogy éli az életét mennyi tudást szerez? na most az nem növeli a léleknek a térfogatát hogyha mondjuk megtanulsz autót szerelni oké? Okay? az nem növeli vagy az sem növeli ha például mit tudom én megtanulod hogy hogyan műtsél meg embereket? mondjuk sebészként, az sem növeli oké? Okay. hanem igazából olyan dolgok növelik a léleknek a térfogatát amely azt eredményezi hogy magát a tudásodat, tapasztalatodat tovább tudod adni tehát olyan tudásod van amely révén az emberek többet fognak tudni érted? tehát nem akarok leértékelni semmilyen szakmát de az autó az egy anyag érted? a lélek az autónélkül is tudna közlekedni hát csak most nem tud, mert be van zárva a testbe. És nem, nincs meg a technológiája, hogy kilépjen belőle a sebész az gyógyít ugye azáltal embereket, hogy mit tudom én mondjuk megműt valakit, és beavatkozik valami szerv rendellenes működésében de az illető nem betegedett volna meg ha a lelke rendben lenne érted? tehát azáltal hogy valaki autószerelő azáltal megjavít autókat és örömet okozhat embereknek de a tudását nem adta át a sebész örömet okoz hogy meggyógyít embereket de azáltal a tudását nem adta át tehát az mit jelent? hogy azáltal az autószerelő és a sebész hogy végzi a munkáját azáltal még nem lesz jobb azoknak az embereknek az életük, érted? tehát azáltal még nem lesz az hogy kevesebbet fognak hibázni azáltal nem lesz az hogy boldogabban fogják élni az életüket per pillanat örömöt éreznek majd de semmi többet, érted? tehát az emberi élet arról szólna hogy képes legyél egyre boldogabban élni az életedben mit jelent a boldogság? az azt jelenti hogy képes vagy arra hogy a negatív történésekre, negatív eseményekre, emberekre teljesen érzelem nélkül reagálj, magyarul ne reagálj, érted? és értékeld tehát a boldogság képesítesz arra hogy értékeld a jót, érted? mert ha megnézed, körülnézel, a rossz állapotú emberek még a jót se értékelik érted? tehát ahhoz hogy az ember képes legyen a jót értékelni ahhoz nem lehet rossz állapotban és ha az ember szépen halad a boldogság útján akkor képes a jót értékelni Érted? És úgy, hogy nem csak idéglenesen értékeli, hanem tartósan értékeli. Érted? Tehát ha egy ember reagál a negatív emberekre, negatív történésekre. Tehát reagál. A reagálás azt jelenti, hogy nem tudatosan hogy is mondjam, nem, nem tudatosan működik arra a dologra vagy arra az emberre, érted? hanem reagál, reakció érted? tehát belülről fokadó ösztön, ösztönösen működik arra, válaszol arra külső információra tehát egy boldog ember képes arra hogy elhatárolja magát a negatív történésektől azért hogy ne befolyásolja őt mert egy negatív történés nem hiszem hogy valaha bárkit is pozitívan befolyásolt volna oké? Okay. tehát én még olyannal nem találkoztam hogy egy negatív történés az bárkit pozitívan befolyásolja és ha negatívan befolyásol valami akkor mi fog történni? hát nem hogy boldog leszel hanem éppen boldogtalan leszel tőle, érted? tehát megnézel olyan embereket akik magukba vannak fordulva nem itt nálunk hanem ugye kívül a való világban ha megnézed őket akkor ugye miért fordultak magukba tehát ugye látni rajtuk hogy nem boldog ugye azt mondani se kell hát azért fordultak magukba mert magukra vettek és nagyon komolyan vettek minden olyan problémát ami szembe jött velük világos ez? ilyen egyszerű de miért? mert nem volt hozzájuk tudás tehát hozzá tudás hogy azokat a problémákat ő, ő kezelje érted? és ha megnézed hogy az elmúlt három évben mennyi probléma volt lehet hogy azt tudná mondani az ember hogy az elmúlt három évben amit problémát okoztak az embereknek az több volt mint előtte mondjuk 15 éven keresztül érted? nem? de inkább nem is három év ez mert még csak a harmadikban vagyunk mert ugye ez inkább alig több mint két év és ha az ember nem jól reagál felé irányuló történésekre, negatív történésekre akkor úgy jár az ember mint ahogy a legtöbb ember járt hogy ma sokkal rosszabb állapotúak az emberek átlagosan mint mondjuk két és fél évvel ezelőtt érted? tehát mutatok erre egy dolgot én azt hittem ja nem ezt kell nyomnom ez egy másik ezt kell nyomni tehát én azt gondoltam még ugye 2019-ig hogy az emberek nagyon nagy része az ezen a szinten van és kevesebb az aki a túlélés szintjén van és akik itt tanulnak azok valószínűleg ugyanezt gondolták és ugye ha tovább megyünk akkor sokkal kevesebb ember van a valahova tartozás szintjén még kevesebb az elismerés szintjén, még kevesebb az önmegvalósítás szintjén tehát a társadalom nagy részére azt gondoltuk hogy a biztonság szintjén van mit jelent a biztonság szintje? hogy az a legfontosabb számukra hogy biztonságban legyenek és, és azt gondoltuk hogy azok működnek a túlélés szintjén akik ilyen koldusok, hajléktalanok, stb. stb. érted? ezt gondoltuk, nem? nem ezt gondoltuk? és kiderült az elmúlt két évben hogy a lakosság nagy része nem biztonság szintje van hanem túlélés szintje van érted? tehát egyszerűen bebizonyították azt hogy nekik az a legfontosabb hogy túléljenek és ezért mindenre hajlandók voltak amire azt mondták hogy na ezt kell a túlélésedhez érted? és kiderült hogy a társadalom nagyobbik fele nem a biztonság szintjén van hanem a túlélés szintjén, érted? ami egy szomorú hír mert az azt jelenti, hogy lelkileg a legalsó szinten vannak mert ez a lelki fejlődés 7 szintje nincs 8 szint, nincs három szint 7 szintje van a lelki fejlődésnek és annak a legalja az a túlélés ami azt jelenti egy egyén számára, amely két részből áll, ugye van a lelke és van a teste, hogy mi a legfontosabb számára? A túlélés, ahogy ezt régen mondták, hát félti a tyúkszaros életét. Mert ezt régen így mondták. tehát de a túlélésed az nem a testedtől függ a túlélésed tudod mitől függ? a túlélésed attól függ hogy milyen állapotban van benned a lelked attól függ a túlélésed érted? és gondold végig az emberek vajon mennyire tanulják azt hogy hogy a lelkükkel hogyan szabályozzák a testük működését tanították az iskolában? nem? szerintetek kellett volna? szóval mondom számomra döbbenetes volt ez az elmúlt több mint két év, az emberek számára, hogy mennyire csak a túlélés szintjén élnek. Túlélni. És így utólag most, ugye megnézve, megkérdezném akik nem oltották be magukat, túlélték ezt a két évet érdekes, nem? és ugyanúgy túlélték, mint akik beoltották magukat, nem sőt ugye nekem most az egyik tanulomnak az apja odáig volt egészséges ameddig nem kapta meg a harmadik oltást és azóta már meghalt játszintnak az édesapja. Oké. Okay? És onnantól mióta megkapta a harmadik oltást, érted? Ad? És addig kutya baja volt. No, de ez csak úgy részletkérdés. Szóval. nézzünk még erre rá hatodik lelki szintet juthat fel aki képes békében és szeretetben élni tehát az juthat fel aki erre képes, mert ugyanis ahhoz hogy az ember bekerülhessen az aranykorba itt volt egy olyan hogy aranykor, emlékeztek? tehát azért kell szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni, hogy bekerülhessünk az aranykorba amire a fentiek szabtak egy határidőt ez 2035, mi az hogy fentiek? azok a magasabb létformába tartozó lelkek akiknek nincs törölve a tudata mondjuk mióta léteznek az azt jelenti hogy mondjuk milliárd évek óta, akkor képzeld el hogyha neked is több milliárd éve nem lenne törölve a tudásod hanem minden tudásod meg lenne több milliárd év alatt mennyivel több tudásod lenne mint most ez alatt a pár évtized alatt? gondold végig na most akkor gondold végig hogy ők mennyivel fejlettebbek mint mi vagyunk mi akik ugye minden élettel törüljük a tudásunkat előtte, előtte a születés előtt na most tehát adtak egy utolsó ultimátumot de örüljünk neki hogy még élünk mert az előző ultimátum az 2012 évvége volt és ugye akkorra volt tervezve hogyha itt nem lesz aranykor az emberiségnek tehát nem csinál aranykort az emberiség akkor törlik ezt az emberiséget és ugye a következő ultimátum az 2035 hát még az a szerencsé hogy 2010-től foglalkozunk emberek képzésével ami azt jelenti hogy én állítom hogy ezért nem lett törlés mert mi, mi vagyunk az utolsó esély a bolygó életében érted? ugyanis ez az egyetlen olyan szervezet amely elhangzott hogy képes az anyagot és a a szellemiséget egy kalap alá hozni tehát az anyagról és a szellemiségről olyan mértékű tudást nyújtani amit az emberek képesek hasznosítani És ugye ha megnézzük, ide visszamegyünk, ide itt van egy tizedik terület, ezek a magasabb létforma, tehát a tizedik terület az Isten az nem egy lény hozzánk képest, hanem rengeteg-rengeteg Isten van hozzánk képest, oké? Okay? és az ember mindig a fejlettebb lényekre, a sokkal fejlettebb lényekre mindig is istenekként tekintette azon belül van egy isten amely megosztotta a saját lelkét ezáltal gyakorlatilag minnyájunknak a szülője, a lelkünknek a szülője az a teremtő egy Isten. Oké. Okay? De mivel ugye egy lélekből származunk, a teremtőnek a lelkéből, ezáltal ez több mint egy testvér esetében, hanem ugye jobban hasonlít az ikrekhez. De az ikrek is valamennyire különbözők de a lelkünk egymástól nem különböző csak térfogatban. és a térfogatban is csak azért mert annak nagyobb a lelke akinek több a tudása, világos ez? tehát a magyar gyönyörűen kifejezi a magyar nyelv, gyönyörűen kifejezi a léleknek a nagyságát például abban hogy nagy lelkű, érted? szóval ha ezt megnézzük akkor ugye itt van tíz terület és ez a tíz terület azt a célt szolgálja hogy olyan területeken gyakorold a tudás elsajátítását, használatát és továbbadását, ami kézzelfogható. Mert te egy kézzelfogható lény vagy, a párod is kézzelfogható, szüleid is, gyerekeid is, más emberek is kézzelfoghatóak. Sőt, a munkád is számodra kézzelfogható a pénz is kézzelfogható, a környezetedben is rengeteg kézzelfogható dolog van, nem? és a hatóságok is kézzelfoghatóak tehát ez, ezen be tudod gyakorolni a tudás elsajátítását, használatát és utána továbbadást és közben tudsz olyan dolgokat is tanulni ami már ez a terület, a szellem területe, ami azt jelenti, hogy egy másik dimenzió területe. Az anyag területe ez egy alacsonyabb dimenzió, a láthatatlan élet, a láthatatlan élet az egy magasabb dimenzió tehát gondold végig amikor mondjuk a létközi állapotban vagy akkor képes vagy érzékelni egy másik szellemlényt is pedig nincs szemed, nincs füled, nincs szád, semmit nincs, érted? és mégis érzékeled a másik ugyanolyan szellemlényt mint te vagy, érted? most itt földi emberként azt érzékeled alapvetően, aki az öt érzékszerveden keresztül tudod érzékelni. Mit meglátod, meghallod, nem? Esetleg a szagát megérzed? Nem? Főleg a már régóta ismeret. Meg tudod fogni, meg tudod őt tapintani, nem? hát sőt néha még meg is szoktál valakit nyalni, nem? <gül> <gül> hát főleg a közeli az <gül> nem? tehát az összes érzékeddel, érzékszerveddel tudsz embereket érzékelni de a létközi állapotban ezek az érzékszervek nincsenek hanem van további hét érzékszerved, érted? ami beindul és működik de miért az működik? mert akkor már egy magasabb dimenzióba vagy létközi állapotban de onnan vissza kell jönni de a harmadik dimenzióba, érted? és ez a harmadik dimenzió számunkra ez a realitás és a létközi állapotban hol volt a harmadik dimenzió? ott nincsenek testek ott nincs anyag, érted? minden energia és te a létközi állapotban érzékelted az energiát, érted? most itt vannak azok az információk ugye amit, amit úgy pedzegetek ezek az információk azt a célt szolgálják hogy gondolkozz el azon hogy mi a jó neked az a jó hogy abban hiszel továbbiakban is amit eddig tanítottak neked az iskolákban vagy a szüleidtől hallottál vagy az a jó neked amit esetleg itt hallasz, gondold végig én nem akarok rád erőszakolni semmit, az hogy, ne kell, hogy te itt tanulsz vagy nem az nem az én életem, az a te életed én tudom hogy én mit csinálok, tudom hogy ezen a bolygón nekem mi a küldetésem, érted? az hogy te mit csinálsz az nem az én dolgom, hanem a tied az nem az én felelősségem hanem a te saját felelősséged, de az biztos hogy nem azért született ide ebbe a testbe amiben vagy a lelked hogy ne tudd hogy miért születtél ide érted? és nem azért született ide hogy ne fejlődj hanem azért született ide, hogy igenis tud, hogy a léleknek egy célja van a minél nagyobb mértékű fejlődés, érted? a minél nagyobb mértékű fejlődés ami azt jelenti, hogy minél rövidebb idő alatt minél nagyobb mértékű fejlődés és én ezt megint csak ezt meggyőzöttem erről, érted? megint csak erről meggyőzöttem, hogy ez így van tehát nekem mondhat akárki akármit, én tudom ezeknek a dolgoknak az igazát gondold végig mikortól? 91-től szervezek embereket, 91-től van saját szervezésű csapatom 93-tól vezettek, tanítok embereket, 87 óta foglalkozok emberekkel, nem most kezdtem. Több tízezer emberrel foglalkoztam személyesen, és több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget a csapatommal. És ez mind mindig tőlem indult ki. Oké? Okay? Miért? Mert én azért vagyok ezen a bolygón, hogy képesek legyünk arra, megint mutatom hogy létrehozzon ez az emberiség vagy az emberiségnek egy része persze egy aranykort ezen a bolygón egy olyan társadalmi formát ahol nincs elnyomás nincsenek elnyomók nincsenek elnyomók arról hogy ne legyenek elnyomók, nem mi gondoskodunk hanem azok gondoskodnak akik lehozták őket ide a Földre, világos ez? na most nekünk az a dolgunk hogy az emberek fejlődjenek és az aranykor nem egy végcél, hanem csak egy átmeneti időszak egy átmeneti cél az aranykor az azt a célt szolgálja, hogy nyugodtan tudjunk tanulni. Érted? Mert az elnyomásban sokkal nehezebb tanulni, mint ha nincs elnyomás. És ha az ember nyugodtan tanul, sokkal gyorsabban tud tanulni. És ha nem kell ezekkel igazából foglalkozni, mert ezek rendben vannak, akkor sokkal könnyebben tudsz tanulni, érted? mert most azért tanulsz nehezen, mert ezeknek a rendezetlensége flusztrál téged érted? de ezek a flusztrációk megszűnnek mert ezeket már rendezted és azok az emberik is rendezték akik ott vannak az aranykorba, érted? akkor onnantól kezdve az ember maradéktalanul tud fejlődni innen a hatosból a hetesbe, érted? tehát most gondold végig itt a Földön az a feladatunk hogy innen fölközdjük magunkat a hatosba és az aranykorból csak egy lépést lépünk tovább de csak akkor léphetsz a felső létformába ha az aranykorban már vagy képes vagy arra hogy a felső létformának megfelelő életformátban élni legyél képes, érted? tehát nem a felső létformában kell megtanulni a felső létformában lévő életet hanem hogy oda bekerülhess már az aranykorban úgy kell élni, érted? és az aranykor ezt szolgálja hogy te képessé válj a felső létformára, érted? nem sok időnk van mert 2035-ig mire a bolygón aranykornak kell lenni hát addig van 13 év, nem túl sok úgyhogy össze kell szedniük magukat az embereknek jó? és nem véletlenül hangzott el a házigazdák szájából az hogy miben vagyunk egyedülállók? a bolygón érted? mert tényleg egyedülállók vagyunk például abban is hogy mögöttünk nincsenek ilyen politikai vagy vallási hátterek, semmilyen nem is lesznek, oké? Okay? Bárki, bármilyen politikai vagy vallási hozzáállástól, hovatartozástól függetlenül jöhet ide tanulni. Érted? Tehát attól függetlenül. Hol vannak még olyan helyek? Hol vannak olyan helyek, ahol megfizethető a tanulás? Érted? Hát én ismerek. Olyan képzéseket jártam olyan képzésekre, ahol én nem jártam úgy, de én ismerek olyan embereket, akik úgy jártak, hogy a teljes vagyonukat odafizették a képzésre, pedig házuk volt, illetve nem házuk, lakásuk, eladták a lakásukat, és én nem láttam azt rajtuk, hogy olyan nagy fejlődésen mentek át és albérletbe lettek kénytelen költözni és az életszínvonaluk így lecsökkent, érted? és nem láttam azt hogy hogy de hogy annyi tudásuk lenne hanem hogy több tudásuk lenne érted? hanem azt láttam hogy jóval kevesebb tudásuk volt mint nekem miért? mert én nem csak tanultam az elmúlt 80, nem 80 évben, az elmúlt 87 óta azt akartam mondani. Én csak tanultam, hanem én sok mindent létrehoztam. Érted? Ami azt jelenti, hogy nekem a tudásomat használnom kellett a létrehozáshoz. És én nem csinálhattam azt, hogy nem használom a tudást, mert akkor nem tudtam volna létrehozni azokat a dolgokat amit létrehoztam érted? szóval ami annyit jelent hogy már akkor több gyakorlati tudásom volt mint a legtöbb olyan tanítónak amelyik a 9-es években, években tanítani akart tudod miért? mert ők elméleti emberek voltak én meg már akkor gyakorlatban nagyon sokat tanultam ami azt jelent, nem azt jelenti hogy nem volt értékes számomra a tudás, most ne értsétek félre hanem hozzá tudtam tenni ahhoz a élethelyzetekhez amit ugye addig megéltem és kiegészítéseket kaptam olyan dolgokba amit lehet hogy ösztönösen jól csináltam vagy lehet hogy ösztönösen rosszul csináltam szóval lényeg az hogy itt van egy olyan iskola ami egyben egy közösség is és nem pár évre közösség hanem egy élethosszra közösség, érted? ahol az emberek szeretik egymást ahol az emberek amikor találkoznak megölelik egymást, érted? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a díjmentes képzést Szedlacsik Miklósnak, megint komoly dolgokról hallottunk, szerintem ez ilyen formában még nem hangzott el, amik most itt elettek mondva Ugye, Baja? igen és uh, én is köszönöm Miklósnak ezt a fantasztikus előadást és valóban ezt képzeljétek el ez még csak az első rész tehát a díjmentes és már itt is mindig olyan információkat kapunk ami elgondolkodható el a képzelni a második részben én amikor nem gondoltam <gül> hogy a második részben valóban ö, olyan információkat ö, ö, fogok kapni amivel Valóban az életünk minden területét helyre tudjuk hozni. És én minden ilyen előadás után bebizonyosodok, hogy a legjobb helyen vagyok. Mert amiről most beszélt a Miklós, az, hogy itt tényleg olyan lelki fejlődést kaptunk, mint nagyon sok képzésen voltunk. Vagyis van összehasonlítási alapunk. És van. Nem a levegőből beszélünk. Igen, tehát van összehasonlítási alapunk. És mint amit Miklós is mondott, tényleg nagyon sokba, sok pénzt költöttünk erre, ahol nem is lett volna gond egyébként, mert hogy fizetni kell érte, de nekünk szó szerint az életünk összeborult minden területe, azt tudom mondani, és mi idejöttünk és nekünk a 7 év alatt mennyit változott? Sokat, sokat, sokat. ma beszéltük pont, <gül> összehasonlítottuk, hogy milyen volt, meg Igen. mi lett belőle. És én azt mondom, hogy aki már régebb óta hallgat minket, és gondolkozik rajta, gyertek el, nézzétek meg, hogy milyen ez a közösség, mert uh, itt valóban mindent, amit beszélt a Miklós, a, uh, azt tudom mondani, hogy tényleg azért kapunk ilyen uh, úgymond gyors lelki fejlődést tudunk kapni, mert itt valóban megvan az az egység, amiről beszélt a Miklós is, hogy a Egyszerűen annyira ö, tud a lelkünk, olyan energiák vannak ö, emelkedni, ami, amit tényleg nem kaptunk meg sehol máshol. Az összetartás tényleg az a szeretet, a boldogság. Ö, tehát az fantasztikus, amikor itt egy a cél az embereknek, és egyfele tartunk, egyfele megyünk. Ahogy, ahogy, fel, ahogy Miklós felépítette ezt az egész rendszert, az egész iskolát, nincs másik. Tehát megtapasztaltuk és nem kaptuk meg sehol ezt a lehetőséget. Meg a másik az, hogy tényleg pont erről is beszéltünk egyébként, hogy a képzés ára. Tehát az első hónap az 19.700 forint, a második hónap pedig 9.800 forint. Sőt, még van egy olyan lehetőség is, hogyha... Hát, ahogy mi is vagyunk, ugye? Igen, mint uh -huh. ahogy mi is vagyunk, hogy a párom 9.800 forint, engem pedig 4.500 forint a tandíjam. Tehát a Miklós erre is gondolt, hogy egy olyan tandíj legyen, ami megfizethető. És olyan tudás kapsz érte, ami, ami nincs máshol. Ami megfizethetetlen Igen, az így van, így van. Jó, elvettem a szó tőled. Ó, semmi gond, jó így. Nem tudom, mit mondjak, még megint, <gül> megint szuper összefoglaltad az egészet. Ha tetszett, amit láttál, akkor lépjél tovább. Nézdél első részeket keressél egy PPH-s mentort, a Facebookon vagyunk már rengetegen, aki szimpatikus, segít neked befizetni a tandíjat, onnantól kezdve segít neked a továbbiakban, bármi meg nem értésed van, mindenbe tudunk segíteni. Ha nem tudunk, akkor megkérdezzük Szedlacsik Miklóst, ő ad nekünk választ, mi azt továbbítjuk, ezáltal mindenki tanul. Ha viszont nem tetszett, amit itt ha láttál, meg akkor mégiscsak nézzél meg egy pár előadást még, ha akkor sem tetszik, akkor nincs mit tenni, akkor elköszönünk tőled és további szép életet kívánunk aztán meglátjuk kinek lesz igaza egy pár év na próbáld meg én is azt mondom <gül> gyere és hallgass a, meg ugye mi hét éve vagyunk itt és három éve élesedik a helyzet nyugaton a helyzet fokozódik ugye ezt mondták régen most mindenhol fokozódik és kivétel nélkül minden egyes dolog amit a Szedlacsik Miklós mondott előre és még semmi nem látszott belőle soha ugye három éven kezdődött az egész mizéről, már 5 évvel ezelőtt, 6 éve hallottuk, hogy tegyünk félre pénzt, mert baj lesz, de még semmi nem volt, mindenki vidáman itt el volt, lubickolta a nagy jóban. Aztán ugye beütött a krak és mi otthon összemosolyogtunk Ibolyával és üdögéltünk nyugodtan és néztük, hogy mit történik a világba. És szóról szóra, lépcsőről lépcsőre minden egyes mozdánat beteljesül, amit, ami el lett mondva és ez nekem nagyon sokat jelent egyébként, hogy, hogy látom, hogy minden úgy van na és ezt most mivel zárjam le ezt a gondolatot szóval erre és tanuljál velünk nem fogod megválni ezután 25 vagy 30 30 perc szünet fog következni 19 óra 15 perc van, 50-ig? 45-ig jó, kiszámoltam 19-45-ig lesz szünet, akkor második rész újaknak mondom, hogy most ugye ki kell lépni az első részből visszamenni a képziség menüpontba és akkor a már jelen, ha vélőbe kell felcsatlakozni a második részre, és úgy fogjátok tudni nézni. Köszönjük szépen, Köszönjük. további kellemes estét kívánok mindenkinek!